Βλίσκομαι στη Λιβαδιά, κάτω ακριβώς από τη σκιά του παρνασού. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τη Λιβαδιά για τις σούβλες και τα κρατικά, αλλά έχω βάλει στοίχημα να σας αποδείξω ότι η Λιβαδιά είναι κάτι πολύ παραπάνω, γευστικά και όχι μόνο. Εδώ στην βιωτεία παράγεται ένα από τα πιο νόστιμα ελληνικά τυριά. Η φημισμένη φέτα παρνασού. Είναι πολύ πρωί και έχει πολύ κρυό, αλλά είναι κατάλληλη ώρα για να συναντήσω το φίλο μου του Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι κτηνοτρόφος και παράγει γάλα. Την πρώτη ύλη που χρειαζόμαστε για τη φέτα μας. Πρώτη ερώτηση και πολύ σημαντική. Τι κάνει τόσο... Ωραία τη φέτα Παρνασού. Τα ζώα βγαίνουν έξω, βοσκάνε, πάνε στα λιβάδια, σε βοσκοτόπια. Με αποτέλεσμα το γάλα το οποίο παράγουν να είναι υψηλή αξία, στρατηγική αξία. Πλούσιο σε πρωτενε και λιπαρά. Να. Γίνεται μίξη ε, κατσικίσιο με πρόβιο γάλα. Από εμά έρχεται το βιβλίο, το παίρνει από εδώ κανονικά το γάλα χώρια. Και από εκεί και πέρα ε, το τυροκομείο θα κάνει την κατάλληλη μίξη ώστε Μίχα. να βγει αυτό το φοβερό προϊόν που βγαίνει. Ε, εσύ γευστικά μα οδήσουν ένα ποτήρι γίδινο και ένα πρόβιο ποτήρι. Θα καταλάβεις ποιο είναι το γίδυνο και ποιο είναι το πρόβιο. Εγώ, Άκη, να σου πω την αλήθεια θα το καταλάβω. Εσύ δεν θα το καταλάβεις. Ποιοτικά έχουνε κάποια διαφορά. Το πρόβιο το γάλα είναι πιο βαρύ. Έχει περισσότερες πρωτεΐνες, περισσότερα λιπαρά. Εσύ πόσα πρόβατα και γίδυα έχεις. Αυτή βασικά τώρα, Άκη, μια ερώτηση να σου το πω. Που δεν θα την κάνει ποτέ σε κτηνοτρόφο. Είτε. Πόσα πρόβατα έχει, πόσα γύριδια. Γιατί το έχει σε κακό ο κτηνοτρόφος, αλλά εγώ θα σε απαντήσω. Α, αλήθεια, πρώτη φορά να, το ναι. ακουω κλεψε Κλέψει δύο-τρία, δεν με πειράζει. Μην πει ακριβώ το νούμερο. Έχω γύρω στα 230 πρόβατα και γύρω στα 250 γύρια. Είμαστε δύο αδέρφια, είναι δύο εκμεταλλεύσει, συσταγόμενε. Ε, να φανταστώ ότι η δουλειά είναι δύσκολη γιατί δεν έχει ποτέ ρεπό. Πρέπει να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ, σωστά. Δεν έχει αργίε, δεν έχει Κυριακέ, δεν έχει Σάββατο, δεν έχει γιορτέ και δεν έχει ωράριο. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να είσαι πολύ μεγάλη αγάπη για τα ζώα. Διαφορετικά, δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα, να το πούμε απλά. Έλα τώρα, να σου δείξω πώς είναι το άρεμα. Βάλε γαντάκια. Τέλειο. Καλά, ε. Είναι εργάκες κανονικά. Ξέρουν ακριβώ τι πρέπει να κάνουν. Κάθονται στις θέσεις του, Όλο πάει τέλεια. Κοιτάξτε το... Υπάρχει. Εδώ πέφτει ο καρπό για να τρώνε το φαγητό τους. Εδώ. Ναι. Βάζουμε. Άρα σου λένε ότι άμα δεν με δεν με αρμέγεις. Ακριβώς. Δεν είναι ο παραδοσιακός τρόπος αρμέγματος. Οπότε τι κάνουμε. Εδώ. Παίρνουμε ναι. αυτά. Ναι. Εντάξει. Πιάνουμε εδώ. Είναι το μαστά τη Βάζουμε ένα από εδώ. Και βάζουμε και ένα από εδώ. Βάλε δεξιά. Αυτό ναι. Ωραία. Βάλε και αριστερά. Βάλτο. Ωραία. Λέσαι. Και τελείωσε. Τώρα αυτό ανοίγει. Θες να βάλεις και δίπλα. Εννοείται. Τώρα το άλλο. Τα κατάκα, ε! Ναι, ναι. Εδώ δεν είναι τηγανισμα θέλει τα τάκα-τάκα να κάθε μια ώρα. Και εδώ. Να. Τέλεια. Λοιπόν, έλα εδώ τώρα. Ναι. Έβγαλε όσο γάλα είχε. Ναι. Δεν έχει άλλο. Οπότε τώρα ερχόμαστε εδώ γλυκά-γλυκά. Το κάνουμε αυτό και το βγάζουμε. Θα μην να μην τραυματίσουμε. Θε να αυτό. Ναι. Έλα. Σιγά-σιγά. Ωραία, βγάλε και το άλλο. Μέσα σε 6-7 λεπτά πρέπει να κατεβούν και τα 24 ζώα. Τέλεια. Είμαστε ωραία. Άρα έτσι νικήσουμε μέχρι που να τελειώσει ναι. μόνο μα τα ζώα. Τώρα αυτά θε να τα βγάλουμε να δεις, να φύγουνε. Ναι, Φεύγουνε. Πάμε. Μια χαρά τα πήγαμε. Μέχρι να έρθει το βιτίο. Γιατί το γάλα πρέπει να μείνει λίγο στι να ψυχθεί. Δεν μπορεί να το πάρει αμέσως. Πάμε να σε φιλέψω κάτι στο σπιδάκι. Τέλεια. Δεν λέω ποτέ όχι για φίλεμα. Για τι έχουμε. Θα δούμε. Πάμε εκεί, είναι έκπληξη. Α, έκπληξη. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε εδώ πίτα χουριάτικη. Φτιάξει ειδικά για σένα… Γωνία ή μέση. Πάρε γωνία και μετά είμαι σίγουρος ότι θα πάρεις και μέση. Οπότε. Γιατί θα σας αρέσει πολύ. Λοιπόν, για δοκιμάσαι. Φοβερό. Ε? Αυτό φίλο φίλο ανοιγμένο. Να. Τακτοποιημένο, σωστά, με μπολ και γέμιση. Ε, αυτό το τυρί τι είναι. Αυτό το τυρί είναι δικό μας. Είναι τυρί γίδινο, φτιαγμένο mm. στη τσαντήλα mm. για μας. Θέλεις να δοκιμάσεις, δεν δοκιμάσαι. Εννοείται όπως θέλω. Ήπες θα με φιλέψει. Ναι, θα σε εφυλέψω, ναι. Εσύ τι τρως όμως. Ε, θα πάρω κι εγώ. Πεντανόστιμο. Σαλάσια. Ναι. Αφίλε, δεν ξέρω άμα υπάρχει πιο ωραίο σνακ από μία παραδοσιακή πίτα. Ακόμα και η γέμιση είναι τόσο ισορροπημένη που στο τέλος πραγματικά θες να πάρεις και δεύτερο κομμάτι. Πάρεις και δεύτερο κομμάτι. Ε, επίτηδες το είπα για να παρει και δεύτερο κομμάτι. πάρε άλλο ένα. πάρε άλλο ένα, πάρει άλλο ένα, ένα. Έχω φάει ένα. Θα φάω και αυτά τα τρία. Σύνολο τέσσερα κομμάτια πίτα. Ε, νομίζω θα έχει έρθει το βίντεο. Ε, κι εγώ νομίζω ότι μέχρι θα έχει έρθει το βίντεο. Αν δεν έρθει το βιττήριο, θα πρέπει να φάω κανένα δύο κομμάτια ακόμα. Σα το λέω να το ξέρει. Ωραία, πάρε και άλλο, πάρε όσο μπορεί. να δει το βίντεο. Δηλαδή, αν θα περιμένουμε το βίντεο, την πάρει όλη από εδώ σήμερα. Αυτό είναι ένα κυρίως γεύμα. Θα μπορέσω να το φάω. Ε, επειδή είναι όμω για σένα να την πάρει όλη. Φορτώσαμε το ολόφρεσκο γάλα στο βιτίο και πηγαίνουμε κατευθείαν στο τηλεοκομείο. Έλα, έλα, έλα λίγο ακόμα. Όπα, αυτό ήθελε. Τυρόφρενο. Χαίρετε. Καλό στον Άκη, στην ώρα σου, στην ώρα σου. Καλώ ήρθε. Πρέπει να ελέγξουμε την κατάσταση του γάλακτος, Αν έχει αντιβίωση, αν έχει βαλατοξίνες. Τώρα η κελί θα ελέγξει τα χαρακτηριστικά του. Και θα μα δώσει το OK για να προχωρήσουμε. Πόσα τέτοια φορτηγά ξεφορτώνουν κάθε μέρα, Τρία. Και πόσο τυρί δεν αυτό, 6.000 κιλά την ημέρα, ημερησίω. Πουλή τυρί. Αρκετό. Και αυτό το τυρί είναι η βαρελίσια φέτα που θα πάει στο Βασιλόπουλο κατά αποκλειστικότητα. Οκ. Okay. 30 χρόνια που κάνουμε τη συνεργασία, όσοι φέτα βαρελίσια κάνουμε, Παρνασό. Πηγαίνει αποκλειστικά στο Βασιλόπουλο. Έχω μια άριστη συνεργασία γιατί και τα δείγματα από τον ΑΒ είναι εξαιρετικά. εξαιρετικά. Όποτε χρειαστήκαμε τη βοήθειά του, την είχαμε αμέριστη. Τέλεια. Και εμεί από την πλευρά μα, δουλεύουμε για τον ΑΒ. Με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα, Άκη μπορούμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Ολοκέντρο, Έτσι. Το γάλα είναι OK, μπορούμε να συνεχίσουμε. Έλα, Γιώργο, ξεκινάμε. Βάλε μπρο να παραλάβουμε το γάλα. Δηλαδή, άμα το γάλα δεν έβγαινε, ο okay, τι θα κάνε. Θα είχαμε πρόβλημα. Έπρεπε να καταστραφεί. Μα yeah. έχει τύχει κανένα δύο φορέ αυτό και πρέπει να το καταστρέψουμε. Δεν το καταστρέψαμε. Βέβαια αυτό δεν τυχαίνει. Σπάνιο φαινόμενο. Ναι, γι' αυτό Πάνιο πρέπει φαινόμενο. να ξέρουμε όπου παίρνουμε το γάλα. Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό έχουμε διαλέξει στα τόσα χρόνια και του παραγωγού μα. Υπαγόμαστε σε ένα σύστημα HAS PAISO και οι κανόνε είναι αυστηρότατοι. Με θρησκευτική ευλάβεια του ακολουθούμε. Εδώ είναι ο χώρο τη παστερίωση. Εδώ φυτράνεται το γάλα, παστεριώνεται στους 72 βαθμούς και είναι έτοιμο να το περάσουμε στην άλλη αίθουσα, όπου θα γίνει η πίξη. Θα ρίξουμε την πιτιά, ακριβώς τώρα τι κάνει ο Γιώργος. Ναι. Και θα το αφήσουμε να ηρεμήσει. Σε περίπου 40-45 λεπτά θα είναι έτοιμο για να το κόψουμε. Α, α... <σφυ> αυτό ήταν. Όχι, αυτό τένατο, δεν ήταν, Θα το κάνει και σταυρωτά. Έτσι ε, τώρα μοιάζει σαν ε. ναι, ναι. έτσι όπως είναι ακριβώς τώρα το τυρί, που ακόμα δεν είναι τυρί, είναι τιρόπηγμα, όπως το λες κι ναι, εσύ, ναι. εγώ μπορώ να φάω με τους τόνους. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σε αυτή τη φάση, ναι. το γάλα έχει πήξει, ναι. το έχουμε κόψει και το έχουμε αφήσει να ηρεμήσει και να δει το τυρόγαλο. Θα αφαιρέσουμε το τυρόγαλο ναι. και μετά το τυρόπυγμα θα το κατεβάσουμε κάτω στα καλούπια, ναι. θα κάνει το γυρο γυρω τη γραμμή, ναι. θα αλατιστεί και μετά θα πάρει το δρόμο του για το προοριμαντήριο. Θα μείνουν όλο το βράδυ εκεί μέχρι αύριο το πρωί που θα πάρουμε από τα καλούπια το τυρί και θα το βάλουμε στα βαρέλια. Είναι τυρί μιας ημέρας, 24 ωρών. Εγώ από αυτό τρώω 4 κιλά κατευθείαν. Τώρα όσο περνάει ο ημέρα, τραγγίζει ακόμα στρακίζει, περισσότερο. Τραγγίζει, βέβαια, βέβαια. βέβαια. Κάτσε, συγγνώμη τώρα, βέβαια. έτσι δεν μπορεί να το πουλήσει τώρα. Όχι, δεν μπορεί να το πουλήσω, γιατί δεν μπορεί να το πουλήσω σαν φέτα καταρχά. Τυρί είναι, μπορεί να το φας άφοβα, γιατί έχει παστεριωθεί το, το γάλα, αλλά δεν μπορεί να το βγάλει σαν φέτα. Η φέτα πρέπει να είναι τουλάχιστον δίμηνη ορήμανση. Ah. Εμεί, βέβαια, με τον ΑΒ Βασιλόπουλο, το τυρί το κρατάμε για ορίμανση πάνω από 4 μήνε. Είναι καταπληκτικό. Μόντια στην υποδέρα Αυτό με λίγο μελάκι. Ά. Και με αυτή την υπέροχη φέτα νομίζω πως πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξω κάτι. <Τι> Βρίσκομαι στους πρόποδες του Παρνασού και βέβαια έχω τη φέτα, την υπέροχη Παρνασού και θα κάτι πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ νόστιμο, ένα σνακ που όντως μπορούμε να ετοιμάσουμε όλοι μας με ένα μπολάκι. Θα φτιάξω τηγανόψαμο. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μπολ με τα αλεύρι, θα προσθέσω το νερό. Εδώ. Λίγο αλάτι, λίγο όμως γιατί θα βάλω τη φέτα. Ξίδι, δύο κουταλιές σούπας και λίγο baking powder. Εδώ. Και μόλις απορροφηθούν τα υλικά και αρχίζει να γίνεται ζημαράκι, τι κάνω, ρίχνω το λάδι μου. 2-3 κουταλιές σούπας, θα ρίξω μέσα τη ρίγανη στο ζυμάρι μου και σε λίγη ώρα μάλλον θα χρειαστεί να βάλω χέρι γιατί όντως το ζυμαράκι για να το πλάσουμε θέλει να το κάνουμε με τα χέρια σωστή δουλίτσα. Εδώ είναι. Έχω την υπέροχη φέτα μου εδώ οπότε παίρνω τη φέτα μου εδώ, σπάω σε κομμάτια και έτσι όπως είναι Ανακατεύω τη φέτα μαζί με το ζυμάρι για να κάνω ένα υπέροχο τυρόψωμο που συνέχεια θα χωρίσω σε ζυμαράκια για να τη γανίσω. Θα κόψω λίγο ζυμαράκι εδώ και όπως είναι εδώ θα ανοίξω σε μικρά ζυμαράκια εδώ και κατευθείαν θα πάρω και θα τη γανίσω. Πόσο εύκολο είναι να φτιάξει τυγανόψωμα! Με εδώ τίποτα, ανοίγουμε τα ζυμάρια χωρί αλεύρι, χωρί τίποτα, εδώ, πά, πά. Και συνεχίζω. Ποπο πω πω, παναγία μου. Εντάξει, επειδή η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή και γίνεται μόνο με φετούλα, θέλουμε και η φέτα που χρησιμοποιούμε να είναι άρηση ποιότητας. ποιότητα, η φέτα Παρνασσού που βάζω αυτή, τη συνταγή είναι φανταστική, είναι πεντανόστιμη. Και νομίζω πω τα πρώτα μου τη είναι έτοιμα, εδώ, παναγία μου, κοιτάξτε εδώ Πόσο ωραία που έχουν χρησιμοποιήσει, έχουν γίνει σαν σαγανάκι. Βγάζω εδώ. Οιχου! Θα ρίξω τα υπόλοιπα. Και κοιτάξτε εδώ, ωραίο χρώμα! Σέξι! Πανέμορφα, χρυσαφένια! αναγία μου! Δίνω τη φωτιά μου. Και το λέω σε όλους όσους βρίσκονται εδώ πέρα. Άμα θέλετε να δοκιμάσετε, πρέπει να έρθετε να δοκιμάσετε όσο είναι ακόμα ζεστά. Και πριν αρχίσει να βρέχει, αλήθεια είναι γιατί, μάλλον θα μα την κάνει ο καιρό. Αλλά δεν πειράζει, πάλι στην ώρα μου πρόλαβα να νικήσει τόσο τραγανά. Παναγία μου, το μελάκι του στο τέλο Το χρειάζονται. Αν και παγωμένο, θα το ρίξω όλο. Έλα πάνω στα καυτά τη Οπότε, παιδάκια μου, όποιο θέλει να δοκιμάσει, σα το λέω ξανά. Τώρα είναι η ώρα. Μπείτε μέσα. Έλα εδώ, παιδιά μου. Και θέλω όλοι μαζί να κάνουμε αυτό το βαταστικό θόρυβο. Εγώ θέλω αυτό με το πολύ μέλι. Περίμενε. Ένα. Κοντά στο μικρόφωνο. Ναι. Δύο. Τρία. <συσχελίσαι> δε φίλε, με λίγο αλεύρι, λίγο νερό και λίγο φέτα, πίστευες ποτέ ότι μπορούμε να φτιάξουμε κάτι τόσο νόσομο. Πες. <συσχελίσαι> δεν παίζεται. <πες>, δε. <συσχελίσαι> έτσι δεν είναι. Εγώ δε έτσι θα φάω Ά, πιστεύω. Πιστεύω, πιστεύω. Πιστεύω, άλλο. Πόσα μπορεί να φας από αυτά. Με βλέπει ο μου, δεν μπορώ να πω. Από αυτά πολλά. Όπω έχουν δίκιο οι Αθηνέοι και λέγεται καλαμάκι. Όχι! Γιατί? Γιατί δεν είναι στο καλαμάκι σου το σουβλάκι. Το μαύρο σκόρνο είναι δύο φορέ πιο δυνατό από το κανονικό. Δεν το συζητάμε, είναι. Ε, συνεχίζω εγώ. Η μεγαλύτερη τα φαγητού που έχω πάρει στη ζωή μου. Δεν θα φάω κρέα, συγγνώμη. Αυτή η παέγεια πραγματικά δεν υπάρχει. Λιβαδιά χωρίς σουβλάκι είναι σαν να λέμε γαλακτομπούρεκο χωρίς σιρόπι. Ήρθε επιτέλους η ώρα να δοκιμάσω το περιβόητο σουβλάκι της Λιβαδιάς. Θα παίρνετε αμέσως. Γεια σας. Γεια σας. Και καλούστε να. Καλό καλούσε. πώς γίνεται. Γίνεται χαμό. Θα με εξυπηρετείστε εμένα. Εννοείται, εννοείται. Να καθίσω. Κάθε σε κάτω και σου θα φέρνω όλα εγώ. Δεν παραγγέλνω, ε? φέρνει σωτήρι Ματάτες αγουκαλείς και 10 Πάμε. κυρινά, μία πατάτες, δύο κομμένες. Έγινε. Έτοιμα. Για πες τώρα, ή σουλάκια. Σουλάκια εννοήρε. θα λέτε καλαμάκια ή σουβλάκια. Σουβλάκια εδώ. εννοείται. Σουβλάκια. Δεν υπάρχει καλαμάκι. Ό,τι σουβλίζεται είναι σουβλάκι. Πώς ξεκίνησε γράφω, η, δηλαδή. η ιστορία εδώ πέρα. Το στέκι των σκιέρ ξεκίνησε το 1967. Την ονομασία την πήρε το 1980, διότι το 1967 ήταν ξεκίνησε το σκιέρ, δεν υπήρχε παρνασσός. Είμαστε πολύ πιο παλιοί από χιονοδρομικό κέντρο Παρνεσσού. Στην δεκαετία του 80 το απογειώσαμε. Η συνταγή Ακόμα, παραμένει ίδια. Ε, η συνταγή είναι ίδια ακριβώς. Τρως κρέα. Είναι... Απ' το στόμα μου το πήρε. Δηλαδή... Είναι γνήσιο το... Είναι φαγητό, είναι Δεν είναι αγορά, είναι λίγο πιο σκληρό πρέπει να τρως γνήσιο κρέας. Ερώτηση. Ναι ρεκόρ που έχεις κάνει σε σουβλάκια. Εγώ έχω, yeah. έχω πάει 18, τα έχω φάει, αλλά και το έχουν σπάσει το ρεκόρ πολύ περισσότερο. Εγώ 18 δεν μπορώ να φάω, <laughs> αλλά 10 μπορώ να τα φάω <laughs> τα χτυπάς, νομίζω <laughs> 10 Δέκα τα χτυπάω, δεν έχω πρόβλημα. <laughs> <laughs> ε, σε ένα, η επιχείρηση από τη γιαγιά ξεκίνησε φαντάζομαι, Η επιχείρηση ξεκίνησε από τον μπαμπά mm -hmm. εδώ. Από τον παπά. Ε, με, σε δύσκολε καταστάσει. δηλαδή φαντάζω τώρα εγώ θυμάμαι εδώ κόψιμο το φιλέτο σε τεμάχια. Πέρασμα ένα, ένα κομμάτι, 3.000 χιλιάδε σουβλάκια και η μαμά μου με τις τιτέ μου μέσα την ημέρα, ε? Όχι σε τέτοιο καλάμι, καλαμάκι, σε καλάμι. Τι καλάμι. Καλάμι, καλάμι. Από, από, από το ρέμα, καλάμι. Κανονικά. Κανονικά τετράγωνο καλάμι με μύτη. Το επεξεργαζόταν, το κόβανε, το πελεκάγανε και φτιάχναν αυτό το καλαμάκι. Πολύ δουλειά, πολύ ταλαιπωρία, αλλά εντάξει. Άρα μήπω έχουν δίκιο οι Αθηναίοι και λέγεται καλαμάκι. Όχι. Γιατί, Γιατί δεν είναι ότι όταν... στο <laughs> σου σουβλίζαμε το σουβλάκι. Πάμε να πούμε: Παίρνουμε το καλαμάκι. και διότι, α, Αυτή η κίνηση που κάνουμε ξέρει τι είναι. Σουβλί, Σούβλισμα, σουβλίζουμε. Ναι, αλλά σε καλαμάκι το κάνεις. Ναι, Σε καλαμάκι. Άρα έχουμε και διάφορα σουβλάκια. Κάποια στιγμή πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Ναι. Ναι. Είναι απλά, δεν με δύσκολα. Όχι. Το σουβλάκι, σουβλάκι. Το καλαμάκι, ε, αυτό που θα πιούμε την κοκακόλα, αν θέλουμε να το πιούμε καλαμάκι. Καλαμάκι. Ό,τι βρείτε, σουβλίστε. Αυτή είναι η λύση. Σωστά. Σωστό, σωστό. σωστό, σωστό Σουβλάκι καλαμάκι δεν ξέρω αν έχει τελικά σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό που έφαγα ήταν πολύ, πολύ νόστιμο. Αφήνω πίσω μου τη λιβαδιά και κανευθύνομαι προς τον ορχομενό, όπου θα δοκιμάσω ένα από τα πιο περιζήτητα υλικά στις gourmet κουζίνες. Μιλάμε για το μαύρο σκόρδο. Το μαύρο σκόρδο δεν είναι μια ιδιαίτερη ποικιλία σκόρδου. Είναι το κανονικό σκόρδο που άμα το επεξεργαστούμε γίνεται έτσι. Γίνεται μαύρο, γλυκό, ιδιαίτερο και πάρα πολύ γκουρμέ. Και δεν πίστευα ποτέ ότι θα το βρούμε λίγα χιλιόμετρα έξω από τη λιβαδιά. Γεια σου Γέννη. Καλώς τον Άκη. Ήρθα στην ε, παραγωγή. Εδώ πέρα ξεκινάει το σκόρδο. Σωστά. Το θέμα είναι πώς γίνεται το μαύρο σκόρδο. Είναι το ίδιο το λευκό σκόρδο. Το καλλιεργούμε εδώ. Τα βάζουμε περίπου τον Νοέμβριο και τα βγάζουμε τον Μάιο. Ναι. Η παροιμία λέει το εξής. Όποτε θέλεις βάλεμε, αλλά τον Μάιο βγάλεμε. Α, ωραία. Μια χαρά. Θα αποξινάνουμε 15 μέρες ναι. και μετά... Αρχίζει η διαδικασία για το μαύρο σκόρδο. Έτσι. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα τίποτα. Βεβαίως. Πάμε. πάμε. Εδώ πάνω στα τελάρα, μαύρο σκόρδο και λευκό σκόρδο. Έτσι. Ουσιαστικά λευκό σκόρδο και από το λευκό σκόρδο παίρνουμε το μαύρο σκόρδο με μια επεξεργασία Έτσι. που είναι πια. Γίνεται μια αυτορήμανση. Βάζουμε αυτό το σκόρδο, ναι. διαλέγουμε τα πιο μεγάλα σκόρδα, τα βάζουμε στο φούρνο. Άλλωστε, βάζει 40 μέρε, άλλο 50 μέρε, άλλο 2 μήνε, ανάλογα. Ένα μυστικό είναι ότι βάζουμε και ένα ποτηράκι μπαλσάμικο δίπλα για να πάρει την Η γεύση και, την και το γεύση. άρωμα. Και ουσιαστικά το σκόρδο μεταμορφώνεται και από άσπρο γίνεται μαύρο και εσωτερικά είναι μαύρο. Δηλαδή, πια οι σκελίδε δεν είναι λευκές, είναι μαύρε. Ναι, ναι, ναι. Και θεωρείται κάτι πολύ γκουρμέ. Γιατί, σαν γεύση, εμένα το πρώτο πράγμα που μου θυμίζει το μαύρο σκόρδο είναι δαμάσκινο. Έτσι. Δαμάσκινο ναι, ναι, αποξηραμένο. Ναι, ναι. Έτσι, πραβό. Ναι. Ε, σε καμία περίπτωση δεν μυρίζει σκόρδο. Δηλαδή, Όχι. αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα αρωμα σκόρδου και ουσιαστικά είναι κάτι πάρα πολύ γκουρμέ που τρώγεται και σκέτο. Έτσι, έτσι. Αυτό, αν ε, κλείσουμε τα μάτια, αυτό που είπε Σάκη και έχει απόλυτο δίκιο, θα θεωρήσουμε ότι τρώμε κάποιο δαμάσκινο. Δαμάσκινο ναι, ναι, αποξηραμένο, αποξηραμένο, αλλά πολύ καλή ποιότητα. Βέβαια, το δικό σου, επειδή είπε ότι το φτιάχνει και βαλισά με κοξίδι, να φανταστώ ότι και η γεύση του έχει λίγο βαλσάμικο. Έτσι. Για να δούμε. Ναι, ναι. Άμα δεν σου πει κανείς ότι είναι σκόρδο, δεν θα καταλάβεις ότι έχεις σκόρδο μέσα. Και θεωρείται βέβαια υπερτροφή, σύγχρονη υπερτροφή έτσι. Ρίχνει την πίεση, όλα αυτά τα ξέρουμε και σκοτώνει τα... ό,τι κακό έχει ο, ο οργανισμός, οργανισμός μας. Ναι, τα πάντα όλα. Λέει ότι το μαύρο σκόρδο είναι δύο φορές πιο δυνατόν από το κανονικό. Δεν το συζητάμε, είναι δεν συνεχίζω εγώ. Συνεχίζω. <laughs> Αν για κάποιους στο μαύρο σκόρδο θεωρείται ότι είναι ένα προϊόν πολύ καινοτόμο, νομίζω πως το επόμενο προϊόν που θα δούμε είναι το μέλλον. Κατευθύνομαι προς το λαφί στη Βιωτή, όπου εκεί πέρα ο φίλος μου Αντώνης έχει μία μονάδα από εξεργασία Πάμε να δούμε. Αντώνη. Γεια σου, Αίγη. Καλώς, Καλώς όλοι Φορτώνουμε. Φορτώνουμε για σούπερ μάρκετ για Αθήνα. Πόσο παραγωγή έχεις το χρόνο? Αυτή τη στιγμή κάνουμε γύρω στους 25 τόνου το χρόνο. Και πώ ξεκινήσε η όλη φάση εδώ πέρα. Από μια παλαβή ιδέα του αδερφού μου ναι. είναι αλήθεια. Το 2013 μου έλεγε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με το φυτό στέβια. Εγώ εκείνη την εποχή είχα άλλες δουλές, δεν είχα καθόλου στο μυαλό μου τι είναι αυτό και ήθελα να τον αποφύγω να σου πω την αλήθεια. Αυτό που του είχα πει για να τον αποφύγω είναι ότι εάν μου φτιάξεις ένα γλυκαντικό που θα το βάλω στο καφέ και δεν θα μου αλλάξει τη γεύση τη ζάχαρης, τότε θα το πάμε. Γιατί φτιάχνουμε τρόφιμο, δεν φτιάχνουμε φάρμακο. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να είναι εύγευστο, ε, όπως η ζάχαρη που έχει συνηθίσει να τρώει ο κόσμος. Ναι, ναι. Πηλεμουάκι, από αυτό εδώ το λουδάκι ξεκινάνε όλα. Ναι, ναι. Είναι σαν να ζάχαρη. Είναι πάρα πολύ γλυκά φύλλα. Πιο έντονο από, ζάχαρη. έντονο από ζάχαρη. Είναι το πιο γλυκό πράσινο πράγμα που έχω δοκιμάσει. Αυτό γεννήθηκε στην Παραγουάη, mm. στον Αμαζόνιο, το φυτό και το χρησιμοποιούσαν σαν γλυκαντικό οι θαγενεί του Αμαζονίου για πάρα πολλά χρόνια. Φανταστικό, στην Ελλάδα δεν μπορεί να μεγαλώσει το φυτό. Στην Ελλάδα γίνονται πειραματικέ καλλιέργειε. Ε, οι συνθήκε βέβαια δεν ευνοούν γιατί εδώ το χειμώνα ε, δυστυχώ τα φυτά δεν αντέχουν. Ωραία, και φαντάζομαι ότι όταν παίρνουμε το προϊόν τη στέβεια είναι πάρα πολύ δυνατό για χρήση έτσι όπω είναι και πρέπει οπωσδήποτε να το μεταποιήσουμε. Γίνεται ένα διάλειμμα σαν ένα γλυκό τσάι. Ναι. Στη συνέχεια αποχρωματίζεται, φιλτράρεται, βγαίνει χλωροφύλι και μένει ένα άσπρο γλυκό υγρό. Αυτό ψεκάζεται μέσα σε ένα φούρνο και το αποτέλεσμα είναι αυτή η λευκή πούδρα, ναι. η οποία είναι 300 φορέ πιο γλυκά από τη ζάχαρη. Δοκιμάζω. Το δοκιμάζει με προσοχή, γιατί είναι πολύ δυνατό. Πάρα πολύ γνώτο. Σουκέει το, το στόμα από ναι. το, την πολλή γλυκίτητα. Ναι. Άρα ουσιαστικά αυτό το φακελάκι είναι σαν πόσα κιλά ζάχαρη. Αντιστοιχεί με 300 κιλά ζάχαρη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι για να χρησιμοποιηθεί τελικά στο φαγητό, στο ζαχαροπλαστική ή οποιαδήποτε άλλη χρήση, πρέπει να πάρει και τον όγκο τη ζάχαρη. Πρέπει Ακριβώς. να γίνει 300 κιλά μείγμα για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν ζάχαρη, αλλά χωρί θερμίδε βέβαια και τα αρνητικά που έχει ζάχαρη. Ακριβώς. Και εκεί πέρα έρχεται η ερυθριτόλη. Η ερυθριτόλη. Η ερυθριτόλη είναι μια πολυόλη, είναι μια ουσία που την παίρνουμε με ζύμωση από χυμούς φρούτων και λαχανικών. Έχει τις ιδιότητες ότι είναι και αυτή λευκή, κρυσταλλική. Οπότε μας βοηθάει ενώνοντάς τη με τη στέβοια να πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα που είναι ένα γλυκαντικό... Ίσο, ε, ίσο με τη ζάχαρη. Ναι. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Για να δούμε. Έχει και καθέτοι φουντούκι, έτσι. Εντάξει, είπα να σου κάνω μια πιο ωραίο, μια ωραία γεύση. Όντω είναι καταπληκτικό. Θέλω να δοκιμάσω όμως και τα γλυκά που έχουμε ετοιμάσει για σένα. Όλα αυτά είναι με στέβια. Έχει κάτω από τις μισές θερμίδες από ένα γλυκό που θα ήταν φτιαγμένο με ζάχαρη και είναι και στημένο low low-fat, δηλαδή έχουμε χρησιμοποιήσει low-fat υλικά. Αυτό είναι σαν να έχει κανονικά ζάχαρη σε γεύση, αλλά τελικά από θερμίδες αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας mm. μας. Ένας κόσμος χωρίς ζάχαρη. Λένε τα λευκά σκοτώνουν, πλην τη Στέβοιας. Πλην τη Α, Πλέον. Πλέον. <laughs> Ακριβώς. Ένα ακόμα προϊόν το οποίο παράγεται σε αυθονία στη βιοτεια είναι και οι ντομάτες. Αλλά όπως διαπίστωσα, οι ντόπιοι εδώ είναι και πολύ εφευρετικοί και αρκετά γκουρμέ. Έχω ακούσει συγκεκριμένα για μια φοβερή μαρμελάδα ντομάτα που παράγει ένα συνεταιρισμό γυναικών εδώ, στη Λιβαδιά. Καλώ ορίσατε. Γεια σου. Στη κι, στην Κίνησε Πέρκινα. Χειροποίητη μαρμελάδα ντομάτα. Ναι. Εσείς τη φτιάχνετε? Ε, Εμεί. Στο εργαστήριό μα. Ε, εδώ πέρα. Ναι. Να δοκιμάσω λίγο. Βεβαίω. Να κάνω μια ερώτηση. Ε, Βεβαίω. Φτιάχνετε πόσε φορέ το χρόνο ντομάτα, μαρμελάδα. Ε, τον Αύγουστο. Α, μόνο τον, μόνο Αύγουστο. τον Αύγουστο. Μόνο τον Αύγουστο. Το να πάρει τη μαρμελάτα να τη φτιάξει Ιανουάριο-Φεβρουάριο δεν έχει καμία ουσία. Δεν θα έχει αρώματα. Σκοπός είναι να την πάρει όταν είναι στην τέλεια τη υφή, μορφή και γεύση, και όντω να την κλείσει ένα βαζάκι. Αυτό κάνετε. Με εντυπωσία να την πάρει όχι μόνο σε τυριά, μπορείτε να την πάρει και σε κρέατα, μπορείτε να την βάλεις και σαν σαλάτε, μπορείτε να την πάρει και σε ορεκτικά. Για να σου πω ότι πάει πάρα πολύ με θλασσινά. Αυτό δεν το γνώριζε. Έχει δοκιμάσει ποτέ μεγαρίδε, καντα η μαρμελάτα Είναι κάτι συμπληρωματικό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και πάρα πολύ ωραία εφή. Νομίζω ότι είναι φανταστική δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα Θα πολύ. Θέλω να έχετε πάρει βραβείο για αυτή την ντομάτα. Έχει πάρει χρυσό βραβείο. Α, είδες μέσα έπεσα. Βέβαια. Ε, ε, Εξή μου μυρίζει κρέας εδώ πέρα. Αναλαμβάνομαι και κέντερ. Τι εννοεί, Κάνουμε πίτες, χειροπίτες, κάνουμε τηγανόψουμα, κάνουμε ντολμαδάκια. Για εκδηλώσεις. Για εκδηλώσεις. Για και τώρα γάμος, τι κάνετε βαθίσαι. με κρέας. Ε, τώρα έχουμε αναλάβει ένα κέντερνι, μια ναι. εκδηλώση και ετοιμάζουμε τα ντολμαδάκια μας. Αλήθεια. Τα χαρούμε πάρα Πότε πολύ. Πού τα φτιάχνετε εδώ. Στο εργαστήριο μέσα. Μπορώ να δω. Βεβαίως. Πάμε. Περάσουμε. Έλα στην κουζίνα. Γεια σας. Τι Καλώς ήρθατε, οίκο! Καλώς ήρθατε, οίκο! Καλώς ήρθατε, οίκο! και ήρθατε, και κόκο. Και, γρήτε, και ομορφήνανε αυτόν εδώ τον τόπο. Από Αυτό είναι! <laughs> Όχι, <laughs> από το ζεγαράκι. Απ' έχουμε ζεγαρίτη. Σα πέτυχα πάνω στο μαγείρεμα. Βεβαίω. Τι φτιάχνουμε σαρμάδε. Εκεί τα λέμε. Εμεί τα λέμε Ποιο. είναι μικρά, αυτό έχει δίκιο. Λοιπόν, τώρα μου άνοιξε η όρεξη και πρέπει να περνάμε να τα βράσουμε. Εμερή, ωραία, ωραία. Τι να Εγώ θέλω να δοκιμάσω όμως και από το ένα και από το άλλο. Μπορώ. Βεβαίως. Και αυτό και αυτό. Εσύ στα πάντα. Μετά, το θεάτο. Κοίτα, είναι τριγωνάκι, όντω. Αλήθεια, δεν αρέσει. Πολύ και όντω ο είναι διαφορετικό. Είναι, είναι το πρόβιο που λέμε. Πούπο πο, παναγία μου. Καταπληκτικό. Ναι, υπάρχει. Ναντζαγκάριτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. <σκεκά> από εδώ και εδώ ρωτάει. Τι Ευχαριστώ, Σεφ. Ευχαριστούμε <σκεκά> πάρα πολύ. Τι καρτέλια. Θα σα αφήσω. Την καρτέλια να ρίξει. Και μετά από όλες αυτές τις καινοτόμες ιδέες και γεύσεις, νομίζω πως θέλω και εγώ να φτιάξω κάτι. Κάτι που να παντρεύει την παράδοση με κάτι πιο φρέσκο. Είμαι εδώ με τους φίλους μου τον Γκριζούλη και τον Καφετούλη, δύο αλογάκια της περιοχής και είναι το κατάλληλο σεπ για να μαγειρέψω. Η περιοχή εδώ πέρα φημίζεται πάρα πολύ για τα αρνάκια, τα κατσικάκια και βέβαια για τα σιτηρά. Οπότε θα κάνω κάτι συνδυαστικά. Θα κάνουμε μία παέγια κρεατικών. Και όχι οτιδήποτε κρεατικών. Δεν θα πάμε στο χασάπι να αγοράσουμε κρέατα. Θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι μα έχει απομείνει στην κατάψυξη. Δηλαδή, έχω ένα κομματάκι πανσέτα. Θα κόψω λεπτέ φέτε. Εδώ και εδώ. Τι έχω εδώ πέρα. Έχω λίγο προβατίνα. Δύο φετούλε και σα αφήνω στην άκρη. Έχω λίγο μοσχάρι. Το βλέπετε. Αυτό είναι σπάλα, οπότε έτσι όπως είναι γι' αυτό θα το κόψω σε 2 ωραία κομμάτια και θα αφήσω την άκρη. Έχω λίγο καρέ από χοιρινό εδώ και έχω και ένα λουκάνικο. Αυτό που θα κάνω είναι να κόψω και το λουκάνικό μου εδώ. Θα προσθέσω λαδάκι και θα αρχίσω να σοτάρω τα κρέατά μου. Ένα, δύο... Και τι φανταστικό όλα αυτά τα κρέατα να αλλάζουν αρώματα το ένα με το άλλο. Και κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Ένα μικρό χαμούλη. Φανταστικό. Η παγίδα παραδοσιακά να σου πω ότι γίνεται με θαλασσινά και κρεατικά και ένα ρύζι τύπου για ριζότο. Εμεί το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Θα το κάνουμε με κρεατικά. Και αντί για να χρησιμοποιήσουμε ρύζι για ριζότο, θα χρησιμοποιήσουμε πλιγούρι. Παναγία μου. Με το που γυρίζω στα κρέατα από την άλλη πλευρά, θα προσθέσω λίγο αλατάκι. Εδώ λίγο όμως όχι πολύ. Λίγο πιπέρι. Όχι, oh, Παναγία μου. Λίγο ρίγανη, δύο κουταλιές ξύδι, από κόκκινο κρασί ή λεπτό κρασί, ό,τι έχουμε, ανακατεύω και το κρεατάκι μου είναι έτοιμο. Το βγάζω στην άκρη, εδώ. Μουσχάρι, χοιρινό, προβατίνα, Παναγία μου και βέβαια όλο αυτό το υπέροχο ζουμάκι που έψα το κρέας μου, εδώ. Τώρα θέλουμε λίγο λαδάκι. Και ξεκινάμε με κρεμμύδι. Εδώ. Ο, και μόλις ρίξω το κρεμμύδι, ήρθε η ώρα να προσθέσω και ένα υπέροχο υλικό. Είναι το μαύρο σκόρδο. Και μόλις ψιλοκόψω το μαύρο σκόρδο, εδώ, πάει και αυτό μέσα στη συνταγή μου. Εδώ. Σκόρδο κρεμμύδι. Και το μυστικό για να ψήσουμε το πλιγούρι και να το ψήσουμε σωστά, είναι πάντα να το σοτάρουμε. Και αυτό που θα κάνω τώρα είναι λίγο υπομονή, 2-3 λεπτάκια, μέχρι που να σοτάρω καλά το πληγούρι μου. Θέλω να το σοτάρω, να μυρίσει, να καμπουρδιστεί και σε περίπτωση που το κάνω αυτό, ε, το πληγούρι βγάζει υπέροχα αρώματα. βγάζει άρώματα από ξυρού καρπού. Τώρα μαζί με το σκόρδο, το μαύρο και το κρεμμύδι θα κάνουμε κάτι καταπληκτικό εδώ που πραγματικά θα είναι φεντανόστιμο. Έχει πάρει χρώμα ακριβώ όπω θα κάναμε σε ένα χαλβάσι με Θα καλύψω το πλιγούρι τελείω με νερό εδώ. Ο, βάζω και σαφράν εδώ και βέβαια για να γίνει γευσικό το πλιγούρι θα προσθέσω και το ζωμό μου. Θέλω μία γεμάτη-γεμάτη κουταλιά ζωμό λαχανικών. Εδώ. Δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι και πιπέρι ε, στο πλιγούρι, οπότε θέλω μία γεμάτη κουταλιά της σούπας ζωμό λαχανικών. Αφήνω εδώ, θα προσθέσω λίγο αρακά. Είναι ομό και βέβαια τα υπέροχα κρέατα που έχω σοτάρει. Κοιτάξτε εδώ, όλα αυτά τα υπέροχα καλούδια που έψησα πριν και το ζουμάκι τους. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Καλύπτω. Και τώρα θα περιμένω 3-4 λεπτάκια να σιγοβράσει το φαγητό μου και να είναι έτοιμο. Γεια σου! Και το φαγητό μου είναι σχεδόν έτοιμο. Λοιπόν, λίγο βουτυράκι. Εννοείται πως θα το βάλουμε. Την παέγια λιβαδιάς. Είναι καινούργια παέγια αυτή. Πολύ ψαγμένη. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Και χυμό από λίγο λεμόνι. Γιατί έχω αρκετή λιπαρότητα μέσα. Έχω το βούτυρο, έχω τα κρέατά μου. Οπότε θέλω να σπάσει λιπαρότητα και πάντα προσθέτουμε λίγο ξύτα στο τέλος. Σπίνω τη βαθιά μου. Κάνω το τελευταίο ανακάτεμα εδώ. Και αυτό τι νομίζετε ότι είναι τα ψάκι πίτσα, Ε? Όχι. Είναι το ταψάκι που θα σερβίρω την παέγια μου. Κοιτάξτε εδώ. Αναγεία μου, έχει χυλώσει το πληγούρι. Άντε, γεια. Και λίγα φρέσκα μεροδικά από πάνω. Λίγο ακόμα περάκι και ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη τα φαγητού που έχω πάρει στη ζωή μου. Και τώρα το καλό τη υπόθεση είναι ότι έχει την ευελιξία να δοκιμάσει όποιο κρέα θέλεις. Δεν θα φάω κρέα, συγγνώμη. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Η μαγιά είναι ότι μπορεί να δοκιμάσει όποιο κρέα θέλεις, αλλά μπορεί να τα κι κιόλα μαζί. Λόγω τη περιοχής, νομίζω πως θα πάω με την Προβατίνα Παναγία μου. Τέλειο το πληγούρι! πληγούρι. Δεν μπορείς να σταματήσεις να τρως. Το φαγητό είναι πεντανόστιμο. Αυτή η παέγια πραγματικά δεν υπάρχει. Έπληξη τι με κοντοσούβλης, τι είναι αυτό, κοκορέτσι. Κοκορέτσι, κοκορέτσι. Παναγία μου, να μην έχω μαζί μου μια μπάρα ενέργειας. Καθώς προχωρά εδώ, πέρα να έχω κοκορέτσι. Θα φτιάξω παϊδάκια με σάλτσα τσιμιτσούρι. Τέλεια, Νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε να μοιράσουμε το αρνάκι του φίλου μας. Πιάσε, πάμε. Ευτυχώ, η μέρα σήμερα είναι ηλιόλουστη. Γιατί το πρόγραμμα έχει πεζοπορία. Κατευθύνομαι προ το φαράκι τη Έρκινας, όπου με περιμένουν οι ορειβάτε του αναρχητικού ομίλου Λιβαδιάς. Γεια σα! Καλώ, καλώ ήρθατε! Ενάρχησα! Καθόλου. Από το εδώ από το χωριό. Καλώ ήρθατε Καλώς ήρθες. ήρθε. Έτυμή, έτοιμοι λοιπόν, σήμερα θα περπατήσουμε σε ένα μονοπάτι το οποίο θα φτάσουμε σε ένα πολύ ωραίο μέρο και εκεί θα δει και πολύ ωραία πράγματα. Ωραία, έφυγε. Φεύγω λοιπόν. Πάμε. Και ήμουν αρχηγό τη πεζοπορία. Εντάξει, εννοείται. πάμε παρέα. Πάρα <στα> Τι έρχομαι, θέλω να πα λίγο πιο γρήγορα. Έχω να, βάλει σε βλέπω λίγο χαλαρό γι' αυτό. Χαλαρό, εγώ. Ε, για να δούμε. Εσεί είστε λίγο χαλαρό. Για χαλαροί. να σε δούμε, για να σε δούμε. Με βλέπει, ούτε μπατόν ούτε τίποτα. Σε παραδέχομαι, αλλά είσαι στην αρχή ακόμα. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα μονοπάτια ποιο τα έχει ανοίξει. Τα μονοπάτια αυτά λέγονται γυδόστρατε, ναι. τα κατσίκια που οδηγούν μόνο του και στο τζοπάνι. Αλλά και υπάρχει και από τον ορειβατικό το δικό μα άνθρωπο. Κατά καιρού πάμε στα μονοπάτια, τα καθαρίζουμε, τα σηματοδοτούμε. Άρα τα μονοπάτια θέλουν φροντίδα. Θέλουν φροντίδα, πάντα, βέβαια. Πάντα, πάντα. πάντα. Κατεβαίνουμε το μονοπάτι το 21. Το ναι. οποίο έχει χαραχθεί από την πόλη τη Λιβαδιά και από τα νερά τη Κρυα. Ναι. Φτάνει μέχρι τον Ελικόνα. Εκεί συναντάει το 22 που ανεβαίνει στην ψηλότερη κορυφή του Ελικόνα που είναι η καψάλα στα 1547. Όποτε θέλει, μπορούμε να την κάνουμε και αυτή και εκεί να σε καμαρώσω. Δεν έχω πρόβλημα. Βαθμός δυσκολία 4. Τέσσερα. Εγώ θέλω πάνω από 30 βαθμό δυσκολία. Δεν υπάρχει, μέχρι για... 5 υπάρχει. <laughs> <laughs> λοιπόν, ναι. πάμε τώρα για το ποτάμι, το οποίο είναι το ποτάμι της Έρκινας, ναι. η Ξυριά. Αυτό το, το ποτάμι εδώ μαζεύει νερά από τους παραποτάμους γύρω γύρω και λένε, λέει η ιστορία ότι πήγαινε νερό στο κάστρο της πόλης, ναι. το οποίο το αποθήκευαν για να πίνουν. Α. Τώρα περπατάμε έναν αγωγό, ο οποίος λέει πάλι η ιστορία ότι είναι τετράγωνος. Α, νάτος. Ένα κομμάτι που διατηρείται, γύρω σε ένα μέτρο, είναι ένα σπήλινος αγωγός και από εδώ μέσα πήγαινε το νερό για να πάει στην δεξαμενή του... Τέλειο, του κάστρου. κάστρου. Έλα... Τι όμορφου πράγμα είναι αυτό. Αυτό λοιπόν, είναι το τρίχινο γεφύρι που λέγαμε. Η μυθολογία λέει το εξη όταν περνούσαν οι κάτοικοι στο γεφύρι ναι. υπήρχαν μάλλον νεράιδες που αν μιλούσαν τους έπαιρναν τη φωνή. Γι' αυτό λοιπόν οι κάτοικοι περνούσαν στα γρήγορα για να μην τους πάρουν τη φωνή. Προφανώς τότε υπήρχαν νεράιδες, προφανώς υπάρχουν και τώρα. Προφανώς θα σταματήσω να μιλάω γιατί δεν θέλω να χάσω τη φωνή μου. Ησυχία και προχωράμε. Ουου! Όπα! Τι κατάσταση είναι αυτή εδώ! <ελίως> Είδε που σου είπα, πιάνει έκπληξη! <ελίως> τι κάνατε, δεν κρατήσατε! Έπληξη, έκπληξη! τι με, κοντοστούλη, τι είναι αυτό το κορέτσι! <ελίως> <κουκορέτσι, ελίως> κορέτσι! Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ! κορέτσι, μετά από πόση δεν φάει ποτέ στη ζωή μου. Αυτά σήμερα απλά. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Για το καλό που λένε, για το καλό. Μια και είναι και ένα προϊόν το οποίο είναι παραδοσιακό στην πόλη μα. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή η πεζοφορία πάντα ηώνει με ένα κοκόρετσι. Κοκόρετσι, σπινάτερο και όλα αυτά. Αναπλήρωση δυνάμεων. Να μην έχω μαζί μου μία μπαρανέργεια κάτω προχωρά εδώ πέρα και να μην έχω έτσι. Είναι πάρα πολύ. Κάτσε κάτω από την μπαρα. Τέλεια. Και το έχετε στήσει εδώ πέρα κανονικά. Δηλαδή έχετε κάνει μία φυσταριά. Εντάξει. Είναι το τρίτο που έχουμε πάρει. Φυσταριά το γιοφύρι. Χιλαδόκολα. Και στο αλάτι καλό. Και στο πιπέρι, τι είναι που είσαι εσύ, παιδιά Παλύτε. για να πάρετε, πρέπει έλα, να δείτε εδώ. Βράβο. Πρέπει να έχετε δουλέψει, ορίζει κύριε μου. Έλα, παιδιά, έλα, παιδιά. Βάσιμια. Τι τρομερή μπάρα, μπάρα, μπάρα ενέργεια είναι Ελα μα παιδιά να πάω όλα τα καλά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μασα Καλό. κάπω έτσι, απλά το καθαρίσαμε. Δεν έμεινε, τίποτα. Λοιπόν, πόση ώρα έκανε για να το φτιάξει το κοκορέτσι, Για να το φτιάξω 20 λεπτά, να το ψήσω μία μισή ώρα. Και σε 3 λεπτά το καθαρίσαμε. Τι και καθίσανε εκεί πέρα, κύριοι όλοι, με τι κοκακολάρες του. Δώσα και εμένα μία. Μπράβο. Του την έχω εδώ, έτοιμη. Και επειδή τόση ώρα πραγματικά με έχετε φροντίσει και με το κοκορέτσι και με όλα αυτά σήμερα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μαγειρέψω και εγώ κάτι για εσά. Θα ετοιμάσω κάτι πολύ νόστιμο για σνακ, με χαμηλέ θερμίδε όπω το προηγούμενο, <laughs> για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ημέρα μα. Τι λέτε. Τέλει. Λοιπόν, πάνω στην η Μάχη. Έχει μπει άλλο ένα κορετσι, Οπότε θα φτιάξω κάτι που να ταιριάζει με το low και βέβαια να ταιριάζει με τη φιλοσοφία της περιοχής. Θα φτιάξω παϊδάκια με σάλτσα chimichurri. Οπότε το μόνο που θα ρίξω είναι λίγο λαδάκι να αρχίζει να ψήνει τα παϊδάκια. Και αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε είναι να μην λυπηθούμε καθόλου σε αυτό το σημείο το αλατοπίπερο. Θα βάλω αλάτι, θα βάλω και πέρι, εδώ. Και αυτό το μυρωδικό που μπορώ να βάλω είναι είτε δεντρολίβανο, είτε άμα έχω μια πολύ καλή ρίγανη, μπορώ να ρίξω λίγο ρίγανη. Εγώ έχω ρίγανη, και επειδή θέλω να βοηθήσω να σπάει η λιπαρότητα από το αρνί ή το κατσίκι, αυτό που θα ρίξω είναι λίγο χυμό από λαιμόνι. Λοιπόν, ανακατεύω καλά, αλάτι πιπέρι, ελαιόλαδο και λεμονάκι, πάνω στα παϊδάκια. και έτσι όπω είμαι πάω στο φίλο μου το Στάθη. Ου! Ε, εδώ είμαστε. Ήρθα! Καλό στον άκιμα. Λοιπόν, άκου, όσο όλα φτιάχνουν τι σάλτζε θα θέλω να φροτήσει λίγο το κρέας εσύ. έχω έτοιμα τα παίλια, γι' ε, αυτό είμαστε, είμαστε. Δεν θέλω να τα ψήσουμε πολύ, θέλω να τα ψήσουμε λίγο, σε δυνατή φωτιά, έτσι, ακριβώ όπω είναι τώρα. Πώ φαίνεται, πολύ ωραία τέλεια. Ενομίζω τίποτα, ταιριάζει το αρνί. Όσοι Στάθης προσέχει εκεί πέρα τα πανεράκια μου, στάθη! Τραγανά τα θέλω! Ε. Εννοείται άκη. Ξεκινάμε πάντα με σκόρδο. Οπότε ψηλοκόβατο σκόρδο μου εδώ. Γενικά χρειαζόμαστε και σκόρδο και κρεμμύδι. Οπότε αντί για κρεμμύδι κανονικό, θα βάλω φρέσκο κρεμμυδάκι. Δεν το λυπηθώ. Και το φρέσκο κρεμμυδάκι πάει και αυτό μέσα. Σκόρδο, φρέσκο κρεμμυδάκι. Ξεκίνησε να γίνεται κάτι υπέροχο. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε καφτερίτζιμιτσούρι. Έχουμε μια θα κόψω λίγο. Τόσο είναι αρκετό, γιατί οι πιπεριές μας είναι πολύ καυτερές. Πάντα μα πάντα το καυτερό μου το βάζω σε ισορροπία. Μ' αρέσει το καυτερό αλλά πάρα πολύ. Λοιπόν, ρίχνω μέσα και την καυτερή πιπεριά και τώρα έχω κόλιανδρο και μαϊντανό. Θέλω πολύ μυρωδικό και όταν λέω θέλω πολύ το εννοώ και θα πάρω να τα ψιλοκόψω εδώ. Οπότε, κοιτάξτε εδώ, έχω μπολικα μπολικα μυρωδικά και τα ρίχνω μέσα σε ένα μπολ. Εδώ. Ah, physics, Παναγία μου. Oh. Τόσο απλή συνταγή, λίγο αλάτι μέσα, λίγο πιπέρι. Ξηδάκι μέσα, θα ρίξω περίπου 3 με 4 κουταλιές της σούπας. Το ξίδι είναι πρωταγωνιστικό υλικό σε αυτή τη συνταγή, οπότε βάζω το ξίδι και το επόμενο υλικό που θα βάλω είναι νεράκι. Έχετε δει ποτέ σάλτσα με νερό. Η τσιμιτσούρη γίνεται με νερό. Ρίχνω και νερό και ουσιαστικά αυτό που θα κάνω είναι να ανακατέψω όλα τα υλικά μεταξύ τους. Εδώ. Και συνεχίζω να ανακατεύω, συνεχίζω να ανακατεύω και ο όγκος από όλα τα λαχανικά που έχω ρίξει μέσα, πραγματικά, έχει μειωθεί στο 1 πέμπτο. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να την αφήσουμε και όπως έχει, να μην βάλουμε καθόλου λάδι. Είναι μια πολύ healthy σε εισαγωγικά σάλτσα, αλλά μένα μου αρέσει το λαδάκι. Οπότε θα προσθέσω τώρα στο τέλο λίγο λάδι. Εδώ. Περίπου Περίπου με 4 κουταγιέ τη σούπα. Δεν θέλω παραπάνω. Θα προσθέσω και λίγο χυμό από λεμόνι. Μια καταπράσινη σάλτσα. Πεντανόστιμη. Αλλά επειδή έχει μέσα το ξύδι και το λεμόνι, Καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει η ώρα, τι κάνει η σάλτσα μου. Μαυρίζει. Γιατί η οξύτητα μαυρίζει τη χλωροφύλη που υπάρχει στα λαχανικά μου. Και νομίζω ότι όση ώρα έκανα για να φτιάξω τη σάλτσα μου πρέπει να είναι έτοιμα και τα παϊδάκια. Σταθεί! Έτοιμα και έρχονται. Έλα, φέρντα. Εδώ πέρα να γίνει χαμό, αλλά τη δύσκολη δουλειά εσύ την έκανε, Τι ή εγώ έκανε τι άλλε. Έλα, Ορίστε. Παναγία μου, κοίτα εδώ, και να δει τώρα τι θα κάνουμε. Έτσι, όπω είναι πάνω στα παίδια, θα πάρουμε και θα του δώσουμε μια πραγματικά σπουδαία φρεσκάδα και γεύση. Αυτό που θα δοκιμάσεις τώρα είναι κάτι καινούριο. Ορίστε. Σε ευχαριστώ. Θα πάρω κι εγώ ένα. Το ξύδι απογειώνει το κρέα, πραγματικά το κάνει φανταστικό και σπάει τη λιπαρότητα που έχει. Το αρνί, το κατσίκι. Και το σκόρτο μαζί. Τέλειο. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε να μοιράσουμε το αρνάκι στους φίλους μας. Πιάσε. Πάμε. το το Έλα ρε φίλε, διότι δηλαδή, μου Να σταματήσετε λίγο να τραγουδάτε και να δοκιμάσετε πόσο ζουμερά είναι. Λε, δηλαδή, δηλαδή, ρε φίλε, θα Αυτό είναι, αυτό είναι. Γεια σας, όλα σα... τα κερδίσουμε. Το πίο μαγευτικό. Γεύσεις που μας ταξιδεύουν από την παράδοση στο μέλλον και άνθρωποι που πραγματικά το λέει η καρδιά τους. αυτή είναι Levadia <muchas>